مشاهدين مش <تصفيق> <هل عملت> الله يهدينا ويهدينا لكم. المزيد جا وجاب لكم الجهديد. سي المزيد كيفاه؟ لا الحمد لله الله يهدينا الدلاح خير موجود. الحمد لله. دلاح قرعة، اللهم بارك يا رب. ها الدلاح السي المزيد؟ جودة. جودة لازين. اخر انتاج في الدلاح. لا لا زين تبارك الله. اه تيبان الهيرة. طلعت لما طلعت لما طلعت لما طلعت لما السلام. عليكم اللهم صل على محمد سيدو حضره من سير, أيوه سير. اسعد. اه طالع اخويا سير <تصفيق> لا لا جاب <تصفيق> الله تبارك العنب يلعنك اللهم بارك يا درهم ما <متدرج> اللهم بارك يا الله يا بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ها بارك اللهم ها اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم ستدرة درهم خضره مخلطه 6 دراهم خضره مخلطه 6 دراهم اللهم بارك زيت زيتون معروف عندنا في كيبيعو 6 دراهم خضره اه والله خير كثير هذا لا لا خضره زينه لكم البلديه يا البلديه فينا, آه هي. آه هي فينا. يا دي العونة جهد الله ما الله بك يا الله الله الزبدة مكينة نجيد الزبدة الزبدة زبدة ناضيه ها حليب حليب هذا اه هذا ها الله <سؤال> الله <سؤال> الله الله الله الله ها سبعمئه رياله قلتي خمسه ريال سبعمئه وزبده والزبدة وزبده مئه ها ها ها واللبن 700 ها ها ها ها ها ها الله ها ها ها ها ها ها الله الله شوفينا <تصفيق> سنجي وانا مرحبا مرحبا حاتي حيدك الرازل عصبية بالله لك